На початку повномасштабного вторгнення російських військ на територію України на війну Андрій Слутюк пішов добровольцем, розповідає побратим загиблого Віталій Білов. За його словами, служив Андрій в 63-й окремій механізованій бригаді. Не дуже був життєрадісний, і до всіх – братчики, братчики. Ось дійсно, там всі брати і був розумно. розумний був хлопець який один з найкращих, який розумів свою справу і допомагав всім нам розібратися в тій справі, яку нам треба знати. До повномасштабного вторгнення Андрій Слутюк працював в одній із хмельницьких компаній головним бухгалтером. Найбільше хобі загиблого, каже односельчанин Василь, було мисливство. Собаки любив дуже, з ними по кар'єрах, по лозах вигулював, енергійний. Добряший порадний, просто людина хороша, дуже. І жаль, що забирає, звісно, <кхе> війна. Андрію Слутюку назавжди 36. У міській ритуальній службі загиблого відспівали військові капелани. Слава і сину, і духу, ві. У загиблого залишилась сестра, мати та батько. Поховали військового у рідному селі Коржівці Дережнянської територіальної громади. Валерія Ковальчук, новини на Суспільному, Хмельницький.